تن سائی بڑی میں بال <سؤال> ہاں اج تم خوشحال ہاں دینال اج واہ خوشحالہ گزار سونا سایا جاتا سارا سارا دنیا پیریا کون نہیں یار دل میرا نہ ہی نہیں آنا کار لڑ چھوڑا ہائی پان تروڑا ہائی